the 86th of 19th century Still many souls are in danger A lot of lies still hidden behind stones On the reason the demon of the earth human Accident at the Chernobyl Atomic Power Station There has been a nuclear accident in the Soviet Union Population 2.5 million and Hey Joe, we arrived أتأكد اليوم نطلع قررت اليوم أخذكم مدينة جينا ما حد عايش فيها من قبل 37 سنة لليوم هذا أحد الآن موجودين فقط شخصين أو ثلاثة عايشين حول القرى اللي موجودة لكن برحلة غير عادية لأن فيها سبار السبب الأول أنه راح أسافر مع الشخص اللي خلاني أبدأ على اليوتيوب أفضل صناع المحتوى على الوطن العربي وعلى العالم جوح الطب سأذهب مستحيل. في هيك منبهر منبهر تجربه عجيبه يعني تروح تشرنوبل هيليكوبتر is like, is like city. What time Right now 5 minutes 5 minutes مدينه عدد سكانها صفر <تصفيق> من 37 سنه الى يومنا هذا. هذا الشيء راح يكون خطر علينا لانه راح يكون الاشعاع تحتنا مباشره وممكن نتعرض للاشعاع. وبالفعل صارت عندي كثير شغلات غريبه اثناء رحلتنا بالهليكوبتر. صرت اتقيأ لمده يومين وحسيت بدوار وبتعب. في عام 1970 بنى الاتحاد السوفيتي مدينه بريبات. وكان الهدف من بنائها بس كان عوائل عمال البرنامج النووي للطاقه الكهربائيه. <تصفيق>. وصلنا الان الى تشرنوبل راح ندخل الى المنطقه الحدوديه الاولى وبعد 20 كم راح ندخل للمنطقه الثانيه. هذا وفيه تحتوي محطة تشيرنوبل على أربع مفاعل نووية للطاقة، وبيوم من الأيام وقبل 36 سنة، بالضبط بتاريخ 25/4 1986، صارت أكبر كارثة موجودة على وجه الأرض إلى يومنا هذا، كارثة تشيرنوبل. أكبر انفجار نووي موجود على سطح الأرض. انا راح هذا الجاكيت <تصفيق> طبعا هذا الجاكيت تابع لانفجار النووي قبل سبعه وثلاثين سنه راح نستعمل احد السين سابق دخلنا عندك اشعه ولا شوف بيت ذس معنى كلمه تشيرنوبل معناها الاشجار الدافئة حصير كارثه نوويه موجوده في مدينه تشيرنوبل وبالفعل بالنسبه للشعب الاوكراني اللي المتدين اللي كان متدين بالديانه الارثوذكسيه المسيحيه انه راح تصير كارثه وبالفعل صارت هذه كارثه 014 بلاي جدا قديمه الان ممكن إنه تتدمر على لحظة، لذلك منعنا من الدخول، لكن جربت أدخل الآن. نستكشف شنو موجود. حاول تي السوفيتي بالكذب عن العالم، لكن بعد يومين رصدت السويد أكبر إشعاع. Cloud headed north across Poland today and into Denmark, where radiation levels were five التمثال اللي ورايا. تمثال لين مؤسس الاتحاد السوفيتي وهذا التمثال الوحيد اللي موجود في اوكرانيا الان لانه جميع تماثيله امحت من اوكرانيا بعد ما تحررت من الاتحاد السوفيتي من 7 ونشت السويد الى العالم وهذا كان السبب الى انهاء الاتحاد السوفيتي